والمنطقه الشماليه خاصه، متمنية أن يكون هذا العمل قوة لكتاب آخرين لاقتفاء أثره. السيدات والساده، بعدما طلبت منا الجهه منظمة في القسم الثقافي والاجتماعي والرياضي جماعه علاء اشداء نشاطها اليوم، لم نتردد ولو لحظه واحده كما هو مشروط لنا في دعم كل فعل ثقافي وفني هادف ومسؤول. السيدات والساده، إن تكريم المحتفى به اليوم هو تكريم رجل عرف بجديته وتمكنه من مادته المعرفية وبساطته وقربه من الجميع، إنه تكريم للعلم والمعرفة، إنه حصاد الوفاء والاحترام من الجميع في أبهى صوره هذا الزواج. آه وفي الأخير أشكر السادة المتدخلين، أشكر المكتبة الوسائطية، أشكر جمعية أصدقاء المكتبة من على حسيطان هذا النشاط الثقافي وشكرا لكم